Egy szabad ember kiáll a saját véleményéért, és nem fél azt elmondani. Mindenki kerülhet olyan helyzetben az életben, akár itt Magyarországon, akár máshol, akár a jövőben, amikor nagyon is szüksége lehet egy ilyen szervezetre, aki segít neki akkor, amikor máshonnan nem remélhet segítséget. És úgy gondolom, hogy amikor a TASZ támogatjuk, akkor tulajdonképpen nem a TASZ támogatjuk, hanem azokat az elesett embereket, akik ugyanakkor nincsenek abban a helyzetben, hogy kiálljanak az utcára és kéregessenek, hanem egy más, nagyon nehéz élethelyzetben vannak. Egyetértek Lázár Jánossal, hogy ha a magyaroknak fontos egy adott téma, akkor azt ne a norvég kormány vagy amerikai milliárdoság finanszírozzák, hanem mi magunk, magyarok. Ezért nagyon fontos az, hogy támogassuk azt a saját pénzünkből, és itthon Magyarországon tegyük ezt. Ha fontos neked, akkor finanszírozd. Vegyél magadnak szabadságot. A szabadság cselekvés, választás, döntés.